فصل يكفي في كلام وقف الحال فارق عن الغير في فعله وميزاته ضبط نجومه على الكتفين تزاله وعلى المواقف تعرف من مهماته. بابا